قالوا مايل او تعبان هالفتره قلت كشخ العقال يميل على الغتره قالوا مايل وتعبان هالفتره قلت كشخ العقال يميل على الغتره قالوا لي فقير فقيري وبيتك صغير وقلت تاجرنا باكر بيته نص متره قالوا لي فقير فقير وبيتك صغيرون قلت تاجرنا باكر بيته نص متره، قالوا ما يجامل ما يجامل بالضحك مكروه، خلنا نضحكه هسه وباكر نوتره، يبقى قلت لهم ترى الفسفور بالشخاط يشب عودانهم لو دغدغه وكتره. الله قلت لهم, قلت لهم انا قلت لهم ترى الفسفور بالشخاط يشبعوا عودانهم لو دقدقه وكتره متكتر علي قالوا وبيتها بعيد, بعيد بدو بيت المعذب لازم يكتره بدو بدو بيت المعزب متكتر علي قالوا بيت أبعيد بدوا بيت المعزب كترة خطية خطية غلب حتيهم لغز ما يدرون إذا نلزم حرام ويبوقنا انسترة خطية خطية غلب حتيهم لغز ما يدرون إذا نلزم حرام ويبوقنا انسترة متشر حتيهم كانت على لقاء على للقاع ربط ما بي شبيه السالفة البترة ما خوف نسمهم ليش أنا تحير مثل حية هنود برقصة السير ما خوف نسمهم ليش أنا تحير مثل حية هنود برقص برقصة السيار العيش هم إحساس الفشل بين الناس فشلت خير بديوان يتفير فشلت خير بديوان يتفير عيرون بدفين بدفين ناسين طرعازات كنز والحصلان احواله تتغير <تصفيق> كنز والحصلان احواله تتغير انا خطه حرب دنقول غاده كبار ما جايب لي سوداء بسلف انا خطه حرب دنقول غاده كبار ما جايب لي سوداء بسلف اتعير وانتم مثل كيلة تخايف متيهين وانتم مثل شيلة خايف متيهين شيخ تنصبون اللي يطعن بخنير غفوه بعين حارس ما ترى نعاس غفوه بعين حارس ما ترى نعاس وانا رمح صلب يرجيش لو لوير يبا ورم بطن ورور ما كسرت قلوب ورم البطن ورور ما كسرت قلوب يا مو مقوار ليش الخلق تجير يا خذلت شات راعيهن كريم وشيخ باشر الرقبه رقبه بنعم تطير باشر الرقبه رقبه بنعم تطير ذكر ابراك شاط بروج ما يتموت ذكر براك شاط بروج ما يتموت وانا تاريخ عز وانا تاريخ عز بفعل يتنير من يمدحني واحد ما قل عيش تعيش ما قل تعيش اللي يمدحك يذمك باكر مخير اللي يمدحك يذمك باكر مخير قلت له رتعوفا بشر مو تعبان فش لحزا معلمو خوش يزير غيلوله تمنعس اكتف بصمنهم چادودو علي النوم ما سير غيلوله تمنعس اكتف بصمنهم تادودوا علي النوم ما سير، زغير وحيلة حب غنى السبعين، غبش اسمع مشيتو يا للمقير غبش اسمع مشيتو يا للمقير. سلامتكم، الله